أعوذي الله عن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن اه طب طب طب يا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ان في ذلك لعبره لمن يرى <تصفيق> إن في ذلك العباد لمن يا وسيم أأنت أسد خلق اشتركوا في يا راجل يا إن نفساً me flying Mm hmm. no, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. امم الشنشنوخن امي وفا باو الأرظفاء تفاهيك ذلك وي وي Oh my God. وغم <laughs> <laughs> <laughs> yeah, yeah. It was you know الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذاً ما ولن أخر الفقير لك من الاولى ولن أخر الفقير أ حلو حلو حلو حلو حلو فأمحم حمل اليتيم فذات، <تصفيق> فَأَمَّا <تصفيق> الَّلِي فَلَا تَضَوَّعْ <تصفيق> <تقوى تصفيق> يا احمد يا ولنفاق على ورب... ورب... ورب... مع العصر <تصفيق> <سريق transformative> <سويل> للغاية <ليس صارت complete> فإذا قررت فقر وإذا ربك فقر الله أكبر الله أفضل فإذا <تضحى> فرد <تضحى> اقرأ ربك الذي قرار ربك الأترام الذي علم بالقلم بالقلم يعلم الذي علم الذي علم بالقلم علم الا ما يعلم. الله I'm a man. man.